فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون إذا أصابه رعاة بسيط تبلل منه شيء من أنفه ويده هل يواصل الصلاة أم ينسرب نعم اذا كان يسيرا يراسل الصلاه لا ينقض الظهور. اما ان كثر فلا فضل الصلاه. يعني جمع العلم يراها يراها ينقض الظهور فيقرعها ويتنظف ثم يضع المريد في يشبه الدم نجاسه كثر يقرع الصلاه ويقسم مع اصحابه ويقلب ثم يؤيد الصلاه. جزاكم الله خيرا اذا خرج من الصلاه للرعاف الشديد وهو مستقبل أو ركبله هل يجوز, له هل يجوز له بعد انتقائه من الرعاف ان يبني على ما سبق في صلاته لا يريدها من اولها يستعنفها من اولها يتنظر من الرعاف ويتنظر اذا كان راق فيه توضع حرب توضع الوضع يمينا ويستعنفها من اولها اما اذا راى القليل فانها يقع الصلاه كملها فان لم تاخذ ما حصل في منديل او بطرف تجاهه ويقول في في الد الدم على من و الله الله خيرا